Якщо ви загубили вашу карту, то краще її заблокувати. повідомити вашу проблему, вашу картку буде заблокована. Написати відповідну заяву у блокуванні вашої карти. Якщо ви загубили вашу карту від банку, або переживаєте, що її реквізити стали відомі третій особі, наприклад, офіціанту в ресторані, то краще її заблокувати, щоб не стати жертвою фінансових зловмисників. Це можна зробити трьома способами. позвонивши у службу підтримки банку, в інтернет-банкінгу ОЩА247 або у відділенні банку. Наберіть службу підтримки ОЩАК банку з вашого фінансового телефону за номером 0800 209 800. Повідомте вашу проблему та пройдіть ідентифікацію. Вашу картку буде заблокована. Якщо біля вас знаходиться відділення щодбанку, ви можете відвідати його та написати відповідну заяву у блокуванні вашої карти. Вам необхідно буде взяти документ, що дефікує особу, наприклад, паспорт. А як заблокувати карту ВОЩА 24.7? Зайдіть в ОЩА 24.7 або мобільний додаток до програми. Оберіть розділ «Карти і рахунки». Натисніть на картці, яку хочете заблокувати. Зайдіть в розділ «Сервіси і виписки». Оберіть пункт «Блокування карти». Скажіть причину блокування карти, наприклад Втрата або крадіжка. Якщо ви не впевнені, що карта було викрадено, оберіть опцію Заблокувати тимчасово. Поставте галочку в полі Операція Не терифікується, підтвердіть дію за допомогою смс-пароля, що пройде на ваш телефон.